I sekvensen skal vi se litt nærmere på vad ozonlaget egentlig er, och hvordan utslipp fra jorda kan lage et hull i det. Jordas atmosfære är delt i flere lag. Se figur. Mellom 18 och 50 kilometer over jordskorpa är konsentrasjonen av ozon høyere enn i resten av atmosfären. Dette området kallar vi ozonlaget. En av ozonlagets viktigste oppgaver er å beskytte jorda mot ultrafiolett stråling. Ultrafiolett lys deles inn i tre grupper. UVA, UVB og UVC. UVC er det mest energirike lyset og også det mest skadelige for huden. UVB-strålingen er skadlig for huden i større mengder. Det er UVB-strålingen som gjør oss brune ved soling, og solbrenthet er et tegn på at man har utsatt for for mye av denne strålingen. UVA blir ikke stoppet av ozonlaget. Ozonmolekylet består av tre oksygenautomer. Ozon blir dannet ved at O2-molekyl blir spaltet av UVC-stråling. Da har vi to oksygenatomer. Disse frie oksygenatomene kan så reagere med O2-molekyler og danne ozon. Denne prosessen skjer hele tiden fordi det er store mengder O2 i atmosfæren. Den farlige uvc c blir altså absorbert, og den når ikke jordoverflaten. Det er O2 som hindrer uvc c strålene å komme gjennom. Dette er altså ikke ozonlaget sin fortjeneste. Ozon blir brutt ned ved at uvb b stråling blir absorbert. Strålingen spalter ozon i O2 og ett fritt oksygenatom. Oksygenatomet vil slå sig sammen med et annet oksygenatom og danne O2. Ozon er nødvendig for att stoppe UVB-stråling. Ozon vil bli dannet og brutt ned hele tiden, og konsentrasjonen holdes konstant. Ozon er nødvendig for å stoppe UVB-stråling. Et hull i ozonlaget vil føre til at større mengder UVB-stråling kommer gjennom til jorda. Som nevnt ligger ozonlaget mellom 18 og 50 kilometer over oss. Det betyr ikke at det er et solid lag med bare ozon her. Faktisk er konsentrasjonen av ozon veldig lav. For å illustrere hvor lav konsentrasjonen av ozon är skal vi gjøre et Vi velger oss et område på jordoverflaten och lager en kolonne som strekker sig ut genom hela atmosfären. Så samler vi all ozon i denne kolonnen til samme tryck og temperatur som vi har i lufta på jorda. Da vil dette laget kun være 3-4 mm tykt. Dette er den vanlige måten å oppgi hvor tykt ozonlaget er. Når vi snakker om hull i ozonlaget, mener vi områder hvor laget er tynnere. Hvis vi hade samlet all ozon i en kolonne, hvor det er et hull i ville vi sett at tykkelsen er nede i 1,5-2 mm. Altså er konsentrasjonen i dette område omtrent halvert. Osonen blir nedbrutt av så såkalte KFK-gasser som blir sluppet ut på jorda. Dette er gasser forskere ansås som ufarlige før tiden, og KFK-gasser ble brukt i blant annet kjøleskap og spraybokser. Når disse gassene stiger opp i atmosfæren, kan et kloratom bli spaltet av. Kloratomet kan reagere med et ozonmolekyl. Da blir det dannet CLO og O2. CLO-molekylet kan igjen reagere med et oksygenatom. Da får vi dannet ett O2-molekyl og klor. Nå er vi tilbake där vi startet bortsett fra att vi har ett ozonmolekyl mindre i ozonlaget. Processen kan nå gå enda en gang, og vi får enda ett ozonmolekyl mindre. Små mängder KFK-gasser vil på denne måten bryte ned store mängder ozon. Montrealprotokollen fra 1987 er en internasjonal avtale hvor utslipp av slike gasser reguleres. Den inneholder planer for hvordan utslippene skal kuttes og tidsplaner. Per september 2007 er det kun fem nasjoner som ikke er skrevet under på denne protokoll. Hullet i ozonlaget nådde sin topp omtrent i år 2000. Fra utslippene skjer tar det lang tid før KfK-gassene når ozonlaget. Kloratomene vil deretter bli lenge i ozonlaget og nedbryte ozon. Derfor vil det antakelig gå omtrent 50 år før man er tilbake i likevekt. At hullet i ozonlaget er på vei til å bli tettet viser at internasjonalt samarbeid har klart å finne en løsning på et alvorlig miljø.